Жителям Запорізького району, які переїхали до обласного центру і оформили там статус внутрішньо переміщених осіб, ніде отримувати гуманітарну допомогу. Олена Лупинос – мати чотирьох дітей. Переїхала до Запоріжжя торік на початку квітня. Каже, відтоді шукає, де взяти гуманітарку, адже її не дають ні в громадах, ні в місті. Двоє неповнолітніх і одна повнолітня дитина-інвалід, дочка 23 роки. Вона зі мною в неї, сім'ї немає, але вона завжди зі мною. А пробували ви отримувати гуманітарку в Коношувасі? Ні, нам нам кажуть, ви тут не зареєстровані, у вас у списках немає, їдьте в Запороже. З проблемою отримання гуманітарної допомоги зіштовхнувся і Володимир Деркач. Чоловік також до Запоріжжя переїхав із села Новояковлівка, що в Запорізькому районі. Разом із односельцями звернувся до голови Запорізької районної адміністрації Олега Буряка. Начісити хорошо. То тобі дають. А якщо ти п'ятами на бо на глазах і скотину побили, лежали під за цими. І сусідів вороді побивав. Так тобі, значить, до побачення. Через відсутність в обласному центрі хабу Запорізького району переселенці із проміських сіл не можуть вирішувати свої нагальні проблеми, каже Володимир Деркач. Це ж надо якось реалізувати, щоб воно десь було це місто, де воно то є. І... Перелі вже людей цих є, що Запоріжі, наприклад, живуть, і вони десь прийти до і прийти зареєструвати, що така, то, таке, тоді буде понятно, скільки людей тут в Запорожі, правильно виїхало там із тих з нашої території. За словами Олега Буряка, Запорізький район не окупований, тому в обласному центрі немає районного хабу. Сам Запорізький район у нас, хоч і по статусу, він знаходиться в зоні бойових дій, але бойові дії на території Запорізького району не ведуться. Є Вульяпілья. Вульяпілья також не окуповане, бойових дій у них там немає. У них виїхали голови громад, і вони базуються на території районної державної адміністрації Пологовська, або Васильська, або Мелітопольська. І вони кожен. Голова зустрічає своїх, які виїхали, у них є списки всіх людей, і вони з ними спрацюють, і централізовано привозять на ці хаби, і там розподіляють. У мене немає потреби сюди звозити гуманітарну допомогу, ми напряму віддаємо головам громади, і вони по території… Гуманітарної допомоги, що надходить до Запорізької області, бракує, аби забезпечити потреби населення, каже Олег Буряк. Я бачу, який ресурс є в облдержадміністрації зараз, я не бачу на зараз поки що, я не бачу в тому обйомі, щоб можна було б всі питання задовольнити. Тобто, тобто я розумію, що мені потрібно буде іскати додаткові можливості ресурса, ну, в плані самих продуктів. Одне з промислових підприємств Запоріжжя готове надати прифронтовим громадам до 15 тисяч продуктових наборів. Таких у Запорізькому районі сім, повідомив наступного дня Суспільному Олег Буряк. Нині адміністрація збирає дані щодо кількості жителів проміських сіл, які отримали у Запоріжжі статус ВПО. Вирішують також, як забезпечувати їх продуктами на постійній основі. А питання, чи з'явиться в обласному центрі хаб Запорізького району, залишається відкритим, зазначив Олег Буряк. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.